السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم نی بگانا آبی بدل مغل دین بد الگانا بدل مغل براہ مل ابھی براہ مل ابھی بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيُذِينِ وَجَعَلْنَا كلمة باقية آپ اللہ یوں آپ یوں بل متا تو بل متا الحق مبین حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ناراپ العزت نے کیا ہے دوسرے کین مکہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو اس سلسلہ میں آپ کو تسلی دے گئی پچھلے انبیاء کا حوالہ دے کر کہ ان کے ساتھ ان کی اقوام نے ان کی امتوں نے کیا رویہ برتا کیا سلوک کیا اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس چاہل کو قوم سے جب مخاطب ہوئے تو کہنے لگے کہ آپ ان کتوں کی پوجا نہ کرو انہوں نے کہا یا ہم نے بھی جیسے پچھلی قوموں نے کہا ان کی قوم نے بھی یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے بھایا ہے ابراہیم علیہ السلام اب دیکھیں باپ سے باپ کو دعوت دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول نبی ہیں اور یہ دعوت دے رہے ہیں اپنے باپ کو تو کہتے ہیں کہ ابا جان جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اور قوم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان گتوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا تعلق اسی ذات سے ہے جو جس نے مجھے رہنمائی کی ہے مجھے ہدایت دی ہے مجھے نوازا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا ان پر ایمان لانے والوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے باقی رکھا زندہ و جاوید رکھا اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کی فن تک ہم ہم نے انتقام تک کام لیا ان سے پیچھے اللہ رب العزت نے اس بات کا جو تذکرہ کیا ہے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کیسے قوموں کہ اوپر عذاب آیا تو اللہ رب العزت مانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے انہوں نے استحصال کیا انہوں نے اکڑ اس بات کا اظہار کیا کہ ہم تو قافر ہیں ہم نہیں مانتے کل کی عادت میں ہم نے آخر میں یہی الفاظ پڑھے تھے کہ جی ہم جیسے ہمارے پڑھوں نے کیا وہی وہ گیا حتیٰ کہ جب باتیں کی تو اللہ رب رب نے فرمایا یہ بدلہ ہے پھر آپ دیکھیے انکار کرنے والوں کا پھر انجام بلا شبہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں ان سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی کہا اپنی قوم سے بھی کہا ان سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں جن کی تابدن تم عبادت کرتے جن بتوں تم عبادت کرتے ہو میں جس نے فاتارانی پیدا کیا مجھے میرا تو تعلق صرف اسی ذات سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا فہمہ سیاح تو بے شک وہ ضرور میری راہنمائی کرے گا اور اللہ رب العزت نے ہر جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی بھی کی ان کی نبوصرت اور تائید بھی فرمائی اور اللہ رب العزت نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام تھے تو اللہ رب العزت نے اکیلے کو پوری جماعت کرا دی ہے یعنی بڑی بڑی جماعتیں بھی وہ کام نہ کر سکے جو ابراہیم نبی اکیلے نے کر کے دکھایا ہے جتنا بندے کے اندر توحید والا سنت والا جذبہ توحید و سنت پر عقیدے پر کار بند ہوگا جتنا پکا ہوگا نا خوف اللہ نے اپنا خلید کرا دیا ہے بڑا مضبوط تعلق تھا دعوت دی تھی اس کلمے کو اس دین کو اللہ رب العزت نے باقی رکھا پھر آ آ ان کی اولاد میں کہ وہ رجوع کریں بل بلکہ میں نے فائدہ پہنچایا پر اور ان کے باپ دادا کو ابراہیم علیہ السلام، اے، اے اللہ رب العزت نے ان کی اولاد میں یہ تذکرہ باقی رکھا اور ان کو فائدہ پہنچا ان کی اولاد کو ان کے باپ دادا کو آیا ان کے پاس حق وہ اور رسول کھول کر بیان کرنے والا کہ یہ قیامت برپا ہوئی ہے اشر نشر کا میدان رکھنا ہے یہ شیرک ایس سے بچ جاؤ آج سے بچ جاؤ تو والا راستہ اپناؤ سنت والا راستہ اپناؤ اللہ نرام کی تمیز کرو بھکو فرائض ادا کرو تو یہ اللہ رب العزت نے کھول کر ان کے سامنے سب کچھ رکھ دیا اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا اللہ مرکی